السلام علیکم ویوس انویشن سکول سسٹم اینڈ اکیڈمی کی طرف سے ڈائریکٹر حافظ محمد فاروق الحمدللہ ہم نے جو ہے نا آج یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ہم آف لائن سروسز تو اس علاقے کے اندر مغل پورا کے ایریا کے اندر دے رہے ہیں تقریباً بارہ سال سے ہمارے اس ادارے کے اندر بے شمار اسٹوڈنٹس پڑھ کر جہاں سے جا چکے ہیں اور ڈاکٹرز انجینئرس کامرس فیلڈس ادر فیلڈس بے شمار فیلڈز کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس وقت الحمدللہ اپنی لائف کو جو ہے نا آگے سپینڈ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں ادھر سے کامیاب ہو کے جا چکے ہیں الحمد اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ چنا اور اس ادارے کو اس چیز سے جو ہے نا وہ مستفید کیا کہ تمام سٹوڈنٹ ادھر سے پڑھ کے کامیاب ہو کے آگے جا چکے ہیں اور آگے بھی الحمدللہ للہ کنٹینیو ہے ہمارا سسٹم چل رہا ہے اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ ابھی انڈر پروسیس ہیں اسٹڈی میں ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا بڑے اچھے نمبرس گینز کر رہے ہیں ہر سال ہمارا الحمد بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے میٹرک انٹر مڈل لیول تک کیونکہ مڈل تو اب تو ظاہری بات ہے وہ بورڈ نہیں ختم ہو گیا اس کے علاوہ باقی انٹر میں اور گریجویشن میں بھی الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹ بورڈ اچھا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے ہمارا ہر سال بہت سارے بچے ہمارے کامیاب ہو کر یہاں سے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے پچھلے بارہ سالوں کے اندر تقریباً مغل پورہ کے ایریا کے اندر تقریباً ہر گھر کا بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترقی دی ہے اور بہت اچھا ادارہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے